Pa za svima u ovom videu radimo uniju skupova. Recimo imamo skup A, čiji su elementi. Otvorimo bitiču zagradu, da ćemo nabrajati elemente. Recimo 0, 1, 2, 3, 4, 5. I recimo imamo skup B, čiji su elementi. 4, 5, 6, 7, I osam. Mi treba da odredimo uniju ova dva skupa. Dakle, imamo a, uniju obeležavamo ovako, skup b. Dakle, a unija b i sad treba da nabravimo šta taj skup sadrši. Unija znači da treba da ispišemo sve elemente i skupa a i skupa b. Dakle, U skupu A imamo 0 1 2 3 4 5, dakle svi elementi skupa A su ispisani. Sad treba da ispišemo elemente skupa B, s obzirom da skup A sadrži 4 i 5. Ovde nećemo ponovo zapisivati 4 i 5, nego ćemo samo zapisati 6 7. I 8 Dakle, s obzirom da 4 i 5 imamo i u jednom i u drugom skupu, dakle zapisujemo li samo jedan put. Kako ovo izgleda na Vennovom dijagramu? Nacrtamo skupa, s obzirom da vidimo da ova dva skupa imaju presek, imaju zajedničke elemente, dakle moramo da nacrtamo presek ta dva skupa. Ti zajednički elementi, rekli smo 104 i 5, idu zajedno, dakle ovde u depresek, a ostale elemente, dakle 0, 1, 2 i 3 zapisujemo u skup A, a u B nam ostaje 6, 7 i 8. Unija ova dva skupa su dakle svi elementi iz skupa A i skupa B. Dakle bukvalno s sve ovo predstavlja uniju. Hajmo da uradimo još jedan primer. Recimo, elementi skupa A. Dakle, to ne moram da budu uvek brojevi, mogu da budu čak i slova. Recimo, uzmemo A, B, C, D, E. Skup B. Recimo, neka bude E, F, G I sad, a unija b, dakle to su svi elementi, pa ćemo prvo prepisati a, b, c, d, e, dakle e ne ponavljamo dva puta, nego dodajemo f i g. Što se tiče venovog dijagrama, dakle imamo presek, tako da crtamo ovako, Imamo a, imamo b i sad, dakle zajednički element ovdje je e, stavljamo gde je presek i recimo ovdje imamo a, b, c, d, a ovdje nam ostaje f i g. Ajmo da uradimo još jedan primer. Recimo skup a je jednako, uzet brojeve 1, 2 i 3 i recimo skup B 0 1 2 3 4 dakle šta će biti a unija b s obzirom da vidimo da je a u stvari podskup skupa b dakle sve elemente skupa a sadrži i skup b zato je a podskup skupa b tako da će a unija b u stvari biti skup b Ošte ne moramo ni da nabrajamo, nego samo kažemo to je jednako B. Ili naravno možete ukoliko vam je to zbunjujuće i da nabrojite, dakle 0 1 2 3 4. Kako bi ovo izgledalo na Vennovom dijagramu? Dakle sada nemamo dakle da kažemo prese presjekao malopre, nego u stvari imamo da je A podskup skupa B. Pa je ovo skupa B, a će biti dakle unutar tog Skupa nacrtan jer A je podskup skupa B. I ovde stavljamo 1, 2 i 3 kao zajednički elementi. A 0 i 4 će ići ovako. I dakle ovim smo rešili ovaj primer. Dakle, prilikom crtanja vodite računa da li imamo neki podskup ili ne. To je sve za ovaj video. Pozdrav!